Les jornades de sensibilització, promoció i formació en seguretat en l'ús de TIC tindran lloc principalment a ciutats digitals i estan organitzades per la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació i CICAT. Cada jornada s'adaptarà al territori on es desenvolupa i comptarà amb sessions diferenciades segons el públic destinatari. Els dinamitzadors de la xarxa Púntic seran formats per convertir-se en assessors en matèria de seguretat informàtica de cara a la ciutadania. La idea principal és que reba informació bàsica des del punt de vista d'un ús lúdic d'internet. Les eines bàsiques per programvenir aquests, aquests perills i riscos són la, la prevenció i la precaució. i en definitiva, doncs, els exercicit el sentit comú. No? Parlarem de què són els, els àmbits no? on, on treballar els temes de, de seguretat o un exercir que serien els espais personals i professionals. No? diferenciar el públic i el privat doncs el mateix. Eh, les eines que em fa servir per un mateix que quan mm, ja implica una relació més pública i no I després els àmbits, doncs això, família, escola, eh, empresa, administració, que també té com uns caràcters diferents en un o Una mica que els dinamitzadors, eh, uns TIC o la gent que té relació amb la ciutadania, sobretot en, en espais com escoles o com eh, els punts TIC, eh, aquesta gent tingui una formació bàsica eh, amb seguretat. Eh. Per què? Perquè el que volem ara és entrar en una fase en què volem formar formadors. Més, jo treballo en una franja d'edat molt àmplia que és, amplia, que és des de 10 fins a 3 d'hora, i m'ho trobo conscient en aquests problemes. I també em trobo que tenia a veure, autoconeixements però tant d'una forma més gràfica, més explícita de poder explicar als usuaris. A més de la dels dinamitzadors, també hi haurà sessions adreçades a tècnics d'ajuntaments i ens locals, empreses locals i la ciutadania en general. En aquest últim cas es tracta d'una trobada destinada a menors d'edat, pares i mares i personal docent centrada en la seguretat a internet per a nens i joves. Uh, N'hi ha una altra que es farà demà que està adreçada a tècnics informàtics municipals i administratius i tècnics de les administracions locals per també donar-los una pinzellada el que entenem com a seguretat de l'ús segur del lloc de treball, com treballem amb la informació, com gestionem aquesta informació, ús de les contrassenyes, ús segur de la informació de la nostra feina. Hi ha una altra jornada que es farà de mala tarda, que és una jornada general dedicada a la ciutadania, on eh, parlarà el, els Mossos d'Esquadra, de a tota la ciutadania en general, i bàsicament entenent una mica quins són els riscos i quins són, des del punt de vista legal, eh, les coses que ens podem trobar a internet, eh? doncs com el ciberassetjament, com el els seus robatoris per internet, eh, robatoris de credencials i coses d'aquestes. La primera de les sessions va tenir lloc a Banyoles, però hi ha programades altres trobades a ciutats com Moradebre, Tremp o Sant Feliu de Llobregat. De forma simultània, les sessions, personal de les entitats locals, col·laboradores, promouran des dels punts TIC activitats d'internet segura per la ciutadania. En cas que sigui necessari, SESICAT posarà les seves aules mòbils al servei d'aquestes activitats.